Коли лежиш у полі, лицем до неба і вслуховуєшся многоголосу тишу шупалів, то помічаєш, що в ній щось є, не земне, а небесне. Щось наче сверлить там неба, наче струже металу. А вниз спадають тільки легкі просіяні згуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Жини від себе голоси поля. І тоді на мене, як дощ спадають небесні, Тоді пізнаю. Це жай варанки. Це вони невидими кидають з неба на поля свою свердлячу пісню. Дзвінку металеву капризну. Так, що вухаловий ти не може зловити її переливів. Може співає, може сміється, А може зійшлось від плачу.